انا دكتور نور عثمان أخصائية تركيبات تجميل اسنان كان بقالي فتره بدور ان انا عايزه اكون ليا ويب سايت علشان الناس تعرف تتواصل معايا بطريقه اسهل كلمت شركات كتير كلهم نفس الكلام وباسعار غريبه لغايه ما لقيت شركه ولد كلمتهم قالوا لي ان ممكن يخلصوا لي الويب سايت ده في خلال ساعه استغربت قوي لا وكمان بقى 1800 جنيه بس بصراحه في الاول شكيت بعد كده عملهولي كان حلو قوي وصوبرفشنال دلوقتي بقى التواصل بيني وما بين الناس اسهل بكتير